السلام عليكم إصدقاء سنتحدث اليوم عن أكثر المدن المسكونة بالإشباح ارجو أن تستمتعوا بالمشاهده ولا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد أستراليا الكيموس هو حطام سفينة سابقة للولايات المتحدة البحرية من سفن الحرب العالمية الثانية التي وقعت قبالة سواحل أستراليا الغربية في عام 1964 مصحة أرارات النفسية، أو آرادال، هي أكبر مصحة مهجورة في تاريخ الطب النفسي في أستراليا. افتتحت في عام 1867، كانت آرادال مخصصة للعديد من المرضى العقليين غير القابلين للشفاء في فيكتوريا خلال 1800. وكان هناك ما يقدر بنحو 13 ألف شخص لقوا حتفهم هنا خلال 140 عام من العمل. 13 شخصاً أعدموا في بلاراتي غول في بلاراتي. ما تبقى من سبعة مجرمين لا تزال على الأرضيات. جولات من أشباح بلاراتي تعمل ليلاً. نصحة نفسية بيتشورث في بيتشورث، فيكتوريا، ويقال عنها مسكونة من قبل العديد من أشباح المرضى الذين قضوا. أفتحت في 1867 إلى 1995، وقد ظهرت في العديد من الكتب والبرامج التلفزيونية، والأفلام الوثائقية، بما في ذلك خوارق آي ستي، جولات الأشباح تسير ليلا. كريسبان سيتي هول في كريسبان استراليا وتشمل عده قصص عن الوفيات التي تغطي الفتره الزمنيه قبل وبعد البناء وخلال البناء وقيل ان العمال لقوا حتفهم بينما كان يتم وضع الاسس التي كانت على راس مستنقع سابق ويقال ايضا ان المنطقه كانت مره واحده في موقع كبير من ابوريجينال سيت وهو اما مكانا للاجتماع او مخيما قصة واحدة تتعلق بوفاة رجل الصيانة أو مساعده الذي إما سقط بعد وفاته أسفل المصعد أو تم سحقه بواسطة المصعد هذه القصة لها احتمالات لحالة الانتحار من برج الساعة التي وقعت في 1935. هاوينتس أوف بريسباني قصة أخرى تدعي طعن جندي أمريكي حتى الموت خلال الحرب العالمية الثانية بعد معركة حول فتاة أسترالية تحولت قبيحة وأفاد الموظفين بأصوات في غرفة الشاي من الصليب الأحمر وهناك تقارير عديدة من الأصوات ونشاط غير عادي في المناطق المحيطة بها هذه الوفيات وتزعم قصة ثالثة تؤكد إلى ظهور امرأة بانتظام تعبر السلالم الرئيسية في بهو الفندق، وتطل على بهو قصة تحكى عن النتائج المحتملة من انتحار آخر من دوار الساعة قاعة المدينة في عام 1937، على الرغم من أن الصور الأخيرة للدرج تؤكد على ظهور المحتمل. داريم وورلد هو متنزه في كوميرا، كوينزلاند. مبنى واحد داخل حرم من متنزه، حيث سلسلة تلفزيون الواقع الأخ الأكبر أستراليا يتم إنتاجها، تم الإبلاغ عن كونها مسكونة منذ بداية المعرض في 2001. العديد من موظف الإنتاج قد شهدوا وجود فتاة صغيرة، فضلا عن صوت طفل مع ضباب تظهر في وقت متأخر من الليل وفي الصباح الباكر. بالإضافة إلى ذلك، فإنه منذ تم بناء المنشار في عام 2011، كانت هناك مشاهد من شبح يسمى جاك داركا، الذي زعم أنه قد قتل من قبل المنشار. ويشاع أيضاً أن المنشار مبني على أرضية مدفن منزل لالور في ريتشموند، فيكتوريا يقال تطارده أشباح عائلة بيتر لالور، ضيعة مونت كريستو في جوني، نيو ساوث ويلز كانت في موقع سبع حوادث وفاة في 1800، ويقال أن هذا يكون أكثر المنازل المسكونة في أستراليا. وذكرت بعض الجماعات وجود مشاهد أشباح هناك. محطه نورث هيد للحجر في مانلي، نيو ساوث ويلز تقوم بايواء الضحايا من عدد من الامراض بما في ذلك الجدري والانفلونزا الاسبانيه بين الاعوام 1833 و1984 كانت موقع اكثر من 500 حاله وفاه وهناك عدد من جولات للاشباح تحدث على الارض التي تتضمن مقبره كبيره ويستد هاوس في ويلينتون بوينت كوينزلاند ويشاع ان يكون عددا من اشباح دابت على الظهور زوجة جيلبرت بورنات مارثا التي تنشر رائحه العطر لافندر ابنه جيلبرت ومارثا اللتان اختفتا على ما يبدو دون ان تترك اثرا جيلبرت ومارثا الابن الذي كان له ساق ضامره ويتسابق على الدرج وشبح خادم مسن الذي يرى في جميع أنحاء المنزل في قبعة سوداء مستديرة وبزة، في حين أنه لم يتم العثور على أي أساس تاريخي لأي من هذه القصص، والمنزل نفسه بدا كمستشفى خاص لعدة عقود، وخلال هذه الفترة أكثر من عشرة أشخاص وفتهم المنية، ويعتبر انه من المرجح ان جو المبنى المسكون واحداث غير عاديه تنتج عن هذه الفتره من الاستخدام